بسم الله الرحمن الرحيم هل تعلمون ماذا يوجد في باطن الأرض؟ إنه الحديد الله تبارك وتعالى ركز كتلة الحديد في هذه الأرض في مركزها الذي خلق هذه الأرض ووضع الحديد في مركزها هو الذي أنزل القرآن وجعله يتألف من 114 سورة عدد سور القرآن 114 ما هي السورة المركزية إذا قسمنا 114 تقسيم 2 ينتج العدد 57 هل تعلمون ما هي السورة رقم 57 في القرآن؟ شيء عجيب أيها الأحبة إنها سورة الحديد بالله عليكم ألا تشهد هذه الحقيقة على صدق كلام الله تبارك وتعالى